البدين والنحيف للاديب الروسي انطون تشيخوف في محطه سكه حديد نيكولاي التقى صاحبان احدهما بدين والاخر نحيف كان البدين قد تغدى لتوه في المحطه ولمعت شفتاه من الدهن كما تلمع ثمار الكرز الناضجه وفاحت منه رائحه النبيذ والحلويات المعطره اما النحيل فكان خارجا لتوه من عربه القطار محملا بالحقائب والصرر وعلب الكرتون وفاحت منه رائحة القهوة الرخيصة ولاحت من وراء ظهره امرأة نحيفة طويلة الذقن زوجته وتلميذ طويل بعين مزرورة ابنه وهتف البدين عندما رأى النحيف بورفيري أهو أنت؟ يا عزيزي كم مرة من أعوام لم أرك؟ ودهش النحيف يا سلام ميشا يا صديق الطفولة من أين جئت؟ وتبادل الصاحبان القبلات ثلاثا وحدق كل منهما في الآخر بعينين مغرورقتين بالدموع وكانا كلاهما في حالة من الذهول اللذيذ وقال النحيف بعد القبلات يا عزيزي لم أتوقع أبدا يا لها من مفاجأة هل نظرت إلي جيدا؟ جميل كما كنت حبوب وغندور كما كنت آه يا إلهي كيف أحوالك؟ أصبحت غنياً، تزوجت؟ أنا تزوجت كما ترى، وهذه زوجتي، لويزا، من عائلة فانسباخ، بروتستانتية. أما هذا، فابني نافانائيل، تلميذ بالصف الثالث. يا نافانيا، هذا صديق طفولتي. درسنا معاً في المدرسة. وفكر نافانائيل قليلاً، ثم نزع قبعته، ومضى النحيف يقول: "درسنا معاً في المدرسة". أتذكر كيف كانوا يغيظونك بلقب هيروستراتوس لأنك أحرقت بالسيجارة كتاب عهدة وكانوا يغيظونني بلقب أفيالتوس لأنني كنت أحب النميمة هاها <تصفيق> كم كنا صغارا لا تخف يا نافانيا، اقترب منه وهذه زوجتي من عائلة فانسينباخ بروتستانتية وفكر نفانا إيل قليلا ثم اختبأ خلف ظهر أبيه وسأل البدين وهو ينظر بإعجاب إلى صديقه كيف حالك يا صديقي؟ أين تخدم؟ وماذا بلغت في الخدمة؟ قال النحيف أخدم يا عزيزي، بلغت محكم هيئة منذ سنة وأحمل وسام استانسلاف. الراتب سيء، فليكن زوجتي تعطي دروسا في الموسيقى، وأنا أصنع علب سجائر من الخشب، علب ممتازة، أبيعها الواحدة بروبل. ومن يشتري عشر علب أو أكثر وقدم له خصما ندبر أمورنا كيفما كان أتدري كنت أخدم في الإدارة وقد نقلت إلى هنا الآن كرئيس قسم تبع نفس الوزارة سوف أخدم هنا وأنت كيف أظنك بلغت مستشار دولة فقال البدين لا يا عزيزي بل أعلى لقد بلغت المستشار السري أحمل نجمتين أحمل نجمتين وفجأة امتقع النحيف وتجمد ولكن سرعان ما التوى فمه في جميع الاتجاهات ليصنع ابتسامة عريضة للغاية وبدا كأن الشرار قد تطاير من وجهه وعينيه أما هو فانكمش وتحدب وضاق وانكمشت حقائبه وصرره وعلبه وتجعدت واستطال ذقن زوجته الطويل وشد إيل قامته وزرر جميع أزرار سترته قال النحيف إنني يا صاحب السعادة مسرور جدا صديق الطفولة يعني وإذا به يصبح من السادة الأكابر فامتعض البدين وقال دعك من هذا ما هذه النبرة إننا أصدقاء الطفولة فما معنى عبادة الألقاب هذه فضحك النحيف ضحكة صفراء وازدادا كماشا العفو ماذا تقولون إن اهتمام سعادتكم الكريم هو كالبلسم الشافي هذا هو ابن نفنائيل يا صاحب السعادة وزوجتي لويزا بروتستانتية إلى درجة ما وأراد البدين أن يعارض بشيء ما ولكن وجه النحيف كان يطفح بالتبجير والتعبير المعسول والخنوع إلى درجة أثارت الغثيان في نفس المستشار السري فأشاح بوجهه عن النحيف ومد له يده مودعاً، وصافح النحيف ثلاث أصابع وانحنى بجسده كله وضحك كالصيني وابتسمت الزوجة ومسح عنائيل الارض بقدمه وسقطت منه القبعة وكانوا ثلاثههم في حالة من الذهول اللذيذ البدين والنحيف للاديب الروسي انطون تشيخا بصوت عبد الباري الطشاني. شاهد ايضا احد هذه الفيديوهات الظاهره امامك على الشاشه